mana semua ni salah kita Bila ada problem kita sorok muka Tanda serta macam budak kecil dah jalan lima Suka channel nak stay kekal lama Kan dulu pernah janji kita lupa Lumrah That's why kita rengat tiap masa Kau berjalan mengikut rentak Rentak yang dibunyi Lumrah berpaksi ilusi Sekarang pinggirkan hati ala kaki untuk pergi Biar aku sendiri Dan Lumrah boleh mati Pernah berjanji Tapi hidup janji tak pernah ikut Pernah selimut dengan Kata ketika ribut Dari mulut masuk kiri Terus ke kanan Perasaan lebat Tu aku dah pesan Jangan ikut Jaya engkau berada di depan Terus gelincir Sakit jatuh ku lepas Tak simpan Tapi terlepas Kegang penunjuk jalan Tapi selepas dia dalam ke kompas Ku Lost Dah biasa Laka like boss Makin putus asa Tanya nyawa rasa dah putus hmm, Salah siapa Dan bila renggang ke air Markit tenang Itu cuma ilusi Ego atau jalan Sebalik pintu ni Tiara siapa menang yang mana lagi penting Pusing patah balik ke tiara pendiri Lumrah aku rasa Mungkin salah sangka That's why kita rengat diam rasa Mungkin salah sangka That's why kita